ברוכים השווים. השיעור הוא קלט התחילה בשעות הבוקר המוקדמות, אבל התברר כי המיקרופון לא היה מחובר. סוג של תקלה טכנית, שכחו לחבר המיקרופון. אבל בכל מקרה נחזור להסתברות. מישהו לצידי מצחקק בשובבות, אבל אנחנו נתעלם. כעת נפנה לפתור בעיה מעט יותר קשה. מאשר זאת שפתרנו קודם. קודם עסקנו במטבעות הוגנים. כעת נעסוק במטבעות קצת לא הוגנים. נניח כי יש לנו מטבע. בעצם במקום מטבע לא הוגן ניקח כדור סל. קדימה, ויש לו סיכוי של 80% לקליע כלומר כאשר יש זריקה חופשית 8 מתוך 10 פעמים או 80% מהזמן נצליח לקלוע אבל זה גם אומר כי 20% מהזמן אנחנו נחתי בהינתן כל זה אם אנחנו ניקח נחשוב דקה 5 זריקות חופשיות מהי הסבוד שנקלע לפחות 3 מתוך 5 זריקות חופשיות נחשוב על זה בדרך הבאה. מהי ההסתברות שכל צירוף אפשרי לקליאת 3 מתוך החמש? מה הכוונה בכך? נבחר לדוגמת צירוף מסוים. נאמר כי יש לנו סל, סל, סל, ואז החתאה, החתאה. וזה יהיה, עשינו 3 החמש. זה יכול להיות, לא יודעים, סל, החתאה, סל, החתאה, סל. ויש קבוצה שלמה של כאלה, ואנחנו צריכים למעשה למצוא כמה כאלה יש כאן. אבל מה ההסתברות של הצירוף המסוים? יש לנו סיכוי של 80% לקלוע את הסל הראשון. כפול 80%. זאת המכפלה הזאת כאן. כפול 80%. וכעת מהי ההסתברות שלנו לאחתי? זה 20%. ברור. כפול 0.2. זהי אובייקט אפיס נקודה שמונה ב Cheska שלישיית כ full כ full אפיס נקודה שתיים ב ריבועה. לקבל את התרופה הזה ב דיוק? זהי אפיס נקודה שמונה כ ולזה יש סיכוי של סימוח. נקבל כ full אפיס נקודה שתיים, כ full אפיס נקודה שמונה, כ אנחנו יכולים לשנות את הסדר כי כאשר מספרים זה לא משנה מהו הסדר, בו אותם. וזה היא אותו דבר כמו 0.8 נקודה שמונה, כפול EF נקודה שמונה, כפול EF כפול כפול וזה יהיה גם אותו דבר כמו 0.8 נקודה כפול EF נקודה שתים לקבל כל צירוף מסוים של שלושה, של שלושה סלים ושתי חתות היא EF נקודה כפול מה תהיה ההסתברות הכוללת לקבל שלוש זה יהיה של כל הצירופים האלה. אתם יודעים, ניתן לרשום את כולן, אבל נקווה כי כעת אנחנו מקצועיים מספיק בתמורות וצירופים. למצוא כמה דרכים שונות אם יש לנו חמישה סלים ואנחנו בוחרים או יש לנו חמש זריקות ואנחנו בוחרים שלוש מהם שיהיו האלה שיכנסו לסל. למה אנחנו מתכוונים? נאמר כי חמשת הקליות שלנו, אתם יודעים, נקל 1, 2, 3, שלוש, ארבע, מתוך החמש האלה עלינו לבחור שלוש. פעם נוספת נחבוש את הכובע של אלוהי ההסתברות ונבחר שלוש מתוך הכליות האלה שיהיו אלה שהתרחשו, יהיו אלה שיעשו זאת. למעשה מתוך חמש אנחנו בוחרים שלוש. שלוש מתוך חמש. ולמה זה שווה? זה יהיה חמש הצרת חלקי שלוש הצרת, כפול חמש פחות שלוש הצרת. שזה 2 מצלת. וזה שווה ל-5 כפול 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1, חלקי 3 כפול 2 כפול 1 כפול 2 כפול 1. אנחנו יכולים להתעלם מכל האחדים, נראה כעת. קיבלנו 3 כפול 2 כפול 1, 3 כפול 2 כפול 1, אפשר לצמצם את זה. מה, מהאחד אנחנו יכולים להתעלם ואז ה-2 כאילו זה יהפך 2 כלומר יש לנו עשרה צירופים אפשריים, אלו הם שניים מתוכם. אתם יודעים סל-סל-החתאה-החתאה, או סל-החתאה-סל-החתאה-סל, סל, סל, ולדעתנו זה תרגיל טוב עבורכם לרשום גם את השמונה הנותרים. אתם תשתמשו פשוט במקדמים יש לכם את האינטואיציה לסיבה שזה עובד. אנחנו נשמח לעשות עוד שיעורים אם אתם מרגישים שאתם זקוקים את תרגולים נוספים. ועד כה פתרנו שניים. יש לנו עשרה צירופים, ולכן ההסתברות לקבל בדיוק 3 מתוך 5, או 3 מתוך 5 הסלים. אם אנחנו בעלי 80 נחליף צבעה. איסתובות לשלושה מיתוח חמישה סלים, תי יש שבע. של כל אחד מהצורותים. ו' F -E. 0.8 נקודה שמונה בשלושית, כפול F S נקודה שתים וחתנו שתיים. וזה, כל המספר הכולל, כפול לכל אחד מהאלה, יש הסתברות בערך הזה. יש לנו עשרה סידורים שונים שניתן לעשות. יש עשר דרכים שונות לקבל שלושה סלים ושתי החטאות. כלומר, כפול עשר, ולמה זה יהיה שווה? נעזר במחשבון המשוכלל שלנו. נבדוק למה זה שווה. היא F 0.8 נקודה 0.8 כהful F S 0.2 שמונה, כהful F S נקודה שמונה, כהful F S נקודה שתיים, כהful F S נקודה שתיים, כהful S. שבועה סיכויים שנקבל בדיוק שלושה מתוך חמישה סלים. נעשה את זה כעת מעט יותר מעניין. נגדיר כי אנחנו לא רוצים את ההסתברות לשלושה מתוך חמישה, וזה בעצם משהו שסביר להניח שאיקה. יותר סביר כי ישאלו מה יהיה ההסתברות לקבל לכל הפחות שלושה סלים. אם נחשוב על זה, זאת ההסתברות, זה שווה להסתברות לקבל שלוש מתוך חמש, ועוד ההסתברות לקבל בדיוק ארבע מתוך חמש, ועוד ההסתרבות לקבל בדיוק 5 מתוך 5. אנחנו כבר חישבנו את ה-1 הזה, זה שווה ל-20.48%. מה ההסתרבות לקבל 4 מתוך 5 סלים? פעם נוספת, אם אנחנו רוצים בדיוק 4 מתוך 5 סלים, וזה לדוגמה יכול להיות אולי החתאה סל, סל, סל, סל, מה ההסתברות לכל אחד מהצירופים, בהם קלנו ארבעה סלים, זה יהיה שווה ל-0.8 ברביעית, כפול, ואז, יש לנו 20% סיכוי להכתעה אחת, לדוגמה זה יכול להיות סל, הכתעה, סל, סל, סל גם בדיוק 4, אבל כאשר מכפילים אותם, לקבל כל אחד מהצירופים, המסוימים, היא בדיוק 0.8 ברביעית, כפול 0.2. אם היינו חמישה סלים כמה דרכים אנחנו יכולים לבחור ארבעה מהם שיהיו אלה שהצלחנו גם אם לא הצלחנו אז אלוהי הסתברות. זה יהיה 0.8 ברביעית כפול 0.2 כפול חמישה סלים אנחנו בוחרים ארבעה שבהם אנחנו הולכים להצליח. זה יהיה המספר של האפשרויות בהם הצלחנו ארבע מתוך חמש ומה זה מתוך חמש זה הצרת. חלקי 4 צרת, כפול 1 הצרת. וזה יהיה שווה פשוט ל-5, אתם יכולים לסדר את זה. בואו פשוט נחשב את זה. זה 0.8, כפול 0.8, כפול 0.8, זה 3, כפול 0.8, וזה שווה, האם עשינו זאת נכון? נבדוק. 0.1, 0.8 נקודה 0.8, כ fulfillment כן, זה נכון. כ fulfillment אפס נקודה שתיים, כ fulfillment חמיש, זה ארבעים זה שווה זה 41 סיכוי לקלוע. ארבעה מתוך חמישה סלים. זה די מוזר בגלל שזה דומה לאחוז הקליאות שלנו. וזה מעט פחות משני שליש זריקות. של סוג של קליאות של אחוז ההצלחה מהסימן באותו הזמן. ומה ההסתברות לקבל חמש מתוך חמש? אתם חייבים לקבל את כל החמישה האלה. זה יהיה 0.8 בחזקה חמישית. נעזר שוב במחשבון. זה 0.8 כפול. חכו רגע כפול 0.8 כפול 0.8. כפול, 0.8, נקודה שמונה, כפול אפס נקודה וזה שווה ל שלוש זה שלושים ושניים נקודה וכתן אנחנו יודעים לסכום את כולם בגלל שאנחנו רוצים את ההסתברות לכל הפחות שלוש. וזה הולך להיות שווה להסתברות לקבל חמש מתוך חמש, ועוד לקבל ארבע מתוך חמש, וזה 04096 ועוד לקבל שלוש מתוך חמש, וזה שווה 02048 ושווה ל-0.94208. כלומר, 94.21% בקירוב אחוזי סיכוי, וזה עדיוני למדי. אם יש לנו 80% סיכוי כלייה לכל זריקה, יש לנו הסתברות מאוד גבוהה לקבל לפחות 3 מתוך 5, כאשר אנחנו ניגשים לקו הזריקות. וכי את נגמרנו נתראה בשיעור הבא.